عشرة <تصفيق> الثلاثية لأنه ترمز في تجهر وغير موقعي وما يمكنش هو يبدأ أنه السرعة باش هو من السطح تأخذ من عشر إلى متنش سنة كنت من الترموذغي كتر، لأنه الخمسة الثلاثة أخرى حتى في الاحيو. وبالتالي الفرشاة غتكون الماء المدينه غير سهلة